<سلم> <سلم> <آ>, ہمارے <بہت بس سلم> ساتھ شامل ہیں شیراز احمد قادری صاحب آ, نوجوان صناخواہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کریما خلیہ صلاح السلام کے حضور حدیہ کی تو, تو محبت پیش کر لیں اللہم علی ممالعہ, ممالعہ, صلی اللہ مسل علیہ محمد علیہ محمد لوگوں <سلم> کو تو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں لو کو تو دنیا میں کئی سال لگا کر جہاں پہنچی ہے یہ دنیا کئی سال لگا کر جہاں سال لگا کر جہاں پہنچی ہے یہ دنیا ارے آقا تیرے قدموں میں وہ چاند ستارے ہیں کا تیر قدموں میں وہ چاند ستارے ہیں آقا کا تیر قدموں میں وہ چاند ستارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے اور پنج تن کے گھرانے کا جب سے ہوا کے پنج تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا کے اس روز سے پھر اپنے آرے ہیں اس روز سے پھر اپنے آارے ہیں اس روز سے پھر بارے ہیارے ہی ہیں ہم کو یہی یہ کافی ہے سرکار ہمارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں اور رکھ لینا بھرم میرا محش میں میرے آقا में मेरे आ का क्योंकि कुछ भी है मेरे आ का कर तो तुम्हारे हैं कुछ भी हैं मेरे आकर तो तुम्हारे हैं کچھ بھی ہے میرے یا نوکر تو تمہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے اور آخری شیر قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا سدکہ تیرے نالین کا میرے تو گزارے ہیں سدکا تیرے نالین کا میرے تگ گارے ہیں صد کا نالین کا میرے تو گزارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے